Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túl, túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztálták minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunald Trade Társaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén vagyunk. Csonke Erzsébet vagyok a PPH egyik vezetője. Én is szeretettel köszöntöm minden résztvevőket, én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani az előadásokat, remélem ez nem bántó senki számára. Itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtt én természetgyógyászattal foglalkoztam, viszont már a PPH tanulói szervezést tekintem főtevékenységemnek Rákóczi falván élek kapcsolatban. Én azért kezdtem itt a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert ö, valami hiányt éreztem, amit eddig sehol nem tanulhattam meg, holott több évtizedig ö, mindenféle dologgal találkoztam, és megtanultam ö, alkalmazni magamon is, másokon is. Nagyon hálás vagyok a teremtőnek, hogy ide vezérelt, és rám talált a PPH. Szedlacsik Miklóstól egy olyan komplex tudást kaphatunk, amiben valóban mindent meg tudunk oldani. Én már megtapasztaltam a saját életemben. Ezek a képzések, ha jól alkalmazunk, megtanuljuk jól alkalmazni, teljesen megváltoztatja az életünket. Sokkal jobban tudunk bánni önmagunkkal, családunkkal és bárki mással. Akik élőben hallgatják, Megtapasztalhatják, hogy Szedlacsik Miklósnak különleges képességei vannak, akár a gondolatban feltett kérdésre is válaszol. Ezt is megtapasztaltuk már. Hát én is szeretnék egy pár szót szólni magamról. Eredeti foglalkozásom autószerelő, jelenleg szivattyúgépészként dolgozom még, de már a PPH tanulói csapatszervezés tekinten gemnek, Rákóczi falván élek párkapcsolatban, hát egyik legjobb, életem egyik legnagyobb vagy legjobb döntése volt, hogy egyáltalán ide a PPH-hoz kerültem, hogy megtalált engem Erzsébet és a PPH. Egy nagyon jó közösség, egy nagyon jó csapat és nagyon komplex, komplex tudást kapunk itt Szedlacsik Miklóstól, hát én is Természetgyógyászattal kezdtem, de ö, valahogy mindig éreztem, hogy nekünk nem a gyógyítás a feladatunk, hanem a, az embereknek ö, úgymond tudatosság fejlesztése, ö, hogy visszakerülhessünk az eredeti létformánkba, és közben építsük az aranykort is, mivel ez szükséges, hogy azt a tudást megkaphatjuk, amivel visszakerülhetünk az eredeti létformánkba egy magasabb szintre.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 hogy képesek legyenek szeretetben, békéven és boldogságban élni azért hogy bekörülhessenek az aranykorba szeretném megkérni mesterünket Szedlacsik Miklós Mesterkócst hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket nagyon sok szeretettel, köszöntelek benneteket nézzük akkor mivel is foglalkozunk hát a bolygón lenni kellene egy aranykornak, a házigazdáink egy-két mondatban beszéltek arról hogy aranykor, hajt beszéljek egy kicsit többet erről a kérdésről tehát az aranykor az egy átmeneti korszak lenne átmeneti korszak a vaskor és a magasabb rendű létforma között tehát most vagyunk a vaskorban a vaskor ez a műszaki fejlettség, a vas használat stb. hát egy ideje ugye ebben van az emberiség és ugye ennek kellene aranykorra változnia miért is tehát az ember miért született ide a bolygóra ez egy iskola arra vonatkozóan hogy megéljünk olyan különbségeket itt a jó és a rossz közötti különbségekről van szó hogy pontos különbségeket tudjunk tenni a jó különböző fokozatai között és a rossz különböző fokozatai között és maga az ember lelke az olyan fejlődést Él, ahol képes úgy cselekedni hogy nem okoz úgy tudat nélkül és meggondolatlanul semmi olyat amivel másnak mondjuk az ártalmára lenne, de itt nem csak a másról van szó tehát egy léleknek mindig a legnagyobb jó érdekében kellene cselekednie és ha ezt nem tanulja meg hogy hogy kell a legnagyobb jó érdekében cselekednie akkor azt látjuk hogy az ember hát nem éppen a legnagyobb jó érdekében cselekszik tehát ugye de ahhoz hogy az ember ezt megértse ezt az egészet ahhoz tudni kellene ugye hogy van egy olyan lelkünk amely hát gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy mindenkiben a lélek az egy energiából származik és egy igaz egy energialényből származik ez volt a teremtő amelyik megosztotta a saját energia lényét, a saját lelkét ugye a világegyetem legnagyobb lelke az a teremtőnek van és ugye a teremtő osztotta meg a saját lelkéből a lelkeket és minden értelmes lény tehát értelmes intelligenciával rendelkező lény az ugyanazzal a lélekkel rendelkezik hiszen a teremtőből lett ugye most idézőjelbe kiszakítva tehát a teremtő osztotta meg magát hát ezáltal mindenkiben körülbelül ugyanaz a nagyságú lélek lenne de ez a lélek méretváltozás ez megtörténik akkor hogyha a lélek tudást szerez és használja a tudást, ez azt jelenti hogy egy lélek minél több tudással bír és minél többet használja a tudását annál nagyobb teret tölt be a térben és ezt valamilyen szinten ugye vannak olyan emberek akik érzékelik tehát mondok példát mit tudom én mondjuk egy egy nagyobb lélekkel tehát nagyobb tudással rendelkező személy mondjuk bemegy egy helyiségbe és akkor ott vannak olyan emberek akik egyszerűen megérzik azt hogy oda belépett egy olyan személy akire érdemes odafigyelni na most egy kis tudással rendelkező ember aki nem igazán használja még azt a tudást sem az bemegy ugyanabba a térbe és a kutya se veszi észre, hogy ő belépett abba a térbe. Nyilván itt arról van szó, hogy nem egy olyan térről, ahol abban a térben van egy ember, ez mondjuk legyen egy helyiség, akár egy nagyobb helyiség, hanem egy olyan térben, ahol sok ember van. És a sok ember közül egyszerűen sok megérzi, hogy oda belépett valaki, vagy vagy nem érzik meg hogy belépett valaki és ez attól függ hogy az az illető mekkora lélek már tehát maga a lelke mekkora teret tölt be tehát egy eredendő emberi lélek az körülbelül egy ilyen borsószem nagyságú tehát borsószem nagyságú tehát mondhatjuk azt hogy, hogy a legtöbb ember az szem nagyságú lélekkel született, és az a baj, hogy sok embernek a lelke még mindig borsószem nagyságú. És csak egy dologgal növelhető a lélek mérete, a térben elhelyezkedő mérete, de szó szerint értsétek, attól függ, hogy mennyi olyan tudás szívott magában magába, amit használ tehát amit használ és minél több és több tudással rendelkezik és minél inkább tudja használni ezt a tudást annál nagyobbra és nagyobbra nő a lelke tehát például mondjuk egy igen magas szintű lélek, most lehet hogy furát fogok mondani egy igen magas szintű lélek amelyik óriási tudással rendelkezik az tehát ha megjelenik mint látható formában lévő lélek tehát az azt jelenti hogy megmutatja magát akkor ugye mihez hasonlítják? mondjuk egy ilyen fél három méteres gömb formájában jelenik már meg nem tudom ez elég, ez azt jelenti hogy egy ilyen két és fél három méteres gömb, nyilélek, az egy lélek és ugye fényként jelenik meg tehát maga egy fényes gömb, de nincs megvilágítása és mégis fényes megjelenik és gyakorlatilag egy ilyen szintű lény felügyel egy bolygót érted? Vagy egy, vagy egy mondjuk például a napot, érted? felügyeli, ugyanis maga a bolygó ö, nem számít hogy mondjuk több millió fokos illetve nem bolygó nap, a lélekre nem, nincs hatással, tehát a léleknek nincs melege, nem ég el ilyen hőfoktól a lélek nem fázik tehát ami azt jelenti hogy gyakorlatilag elpusztíthatatlan maga a lélek mert maga a lélek az egy energialény és mint energialény az energia az elpusztíthatatlan, az energiát nem lehet elpusztítani az energia az maximum átalakul de a lélek az még átalakulni sem Tud mássá. Föl tud venni különböző alakzatokat, de a természetes alak, alakzata egy léleknek az a gömb, ezért ugye hasonlítható a borsóhoz, mert az is gömbölyű. És gyakran előfordul, hogy ufólátása van valakinek, tehát ufókat látnak, és, és látnak egy gömböt, ami ott világít, a amit az égbolton, sőt még akár közel is jön, és akkor hirtelen egy pillanat alatt odébb áll, de semmi hangja nincs, tehát nincs hajtóműve. Oké? Okay? Tehát egy lélek úgy tud közlekedni az univerzumban, hogy nem kell neki hajtómű, tehát maga a térben akármilyen sebességgel tud gyakorlatilag, Közlekedni, vagy akár át tudja ugorni a távolságot egy pillanat alatt tehát ami azt jelenti hogy ha az emberek egy kicsit többet tudnának a lélekről akkor elkezdenének dolgozni arról, avval hogy, hogy gyarapítsák, növeljék a saját lelküknek a térfogatát a térben tehát most gondold végig hogy egy egy két-három méteres gömb, vagy egy két és fél-három méteres gömb, abba hány borsószem férne bele? Hm? Mondjuk az egész emberiség, a 8 milliárd biztos beleférne. Érted? Gondold végig. Tehát itt vagyunk mi emberek, és rendelkezünk egy csodálatos belső, lényel, amit úgy hívnak hogy lélek, a magyar nyelvben ugye úgy hívják hogy lélek és erről a lélekről nem sok fogalmuk van az embereknek, többek közt ugye megetetik az embereket azzal hogy egy életed van, egy halálod van vagy egyszer élünk, hány ilyen kifejezés van hogy hát egyszer élünk mit tudom én megkérdezel egy alkoholistát a képen lerészegedett és azt mondja hát, hát csak egyszer élünk és akkor ígyunk, stb stb jó tehát azt gondolják az emberek téves fére vezet, vezetik őket azért hogy téves információik legyen saját magukkal kapcsolatban, mert gondold végig hogyha egy ember képes lenne ismerni a saját tulajdonságait, a saját képességeit akkor onnantól kezdve önálló, teljesen önálló működésre lenne képes a mai világban pedig nem önállóan működő emberekre van szükség hanem szolgákra érted? na most de a szolgákat úgy lehet elérni hogy minél inkább tudatlanságba kell őket tartani oké? Okay? tehát lehetőleg még azt az alaptudást is veszítsék el ami a születésénél fogva jön egy léleknek tehát mikor leszületünk van egy egy, ugye előző életi mielőtt leszületünk egy előző életi törlés ahol kitörlik az előző életnek az információit és gyakorlatilag nem rendelkezünk információkkal és ha teljesen kitörlik az emberi vagyis a lélekből a tudást akkor egy dolog marad a feltétel nélküli szeretet és a feltétel nélküli szeretet Ben való működésnek vannak szabályai. Az azt jelenti, hogy automatikus szabályai. Például olyan, hogy olyan szabályok, hogy nem tesz különbséget, mit tudom én, ránézésre emberek között. De a gyerek ugye miért tesz különbséget? emberek között mégiscsak, hát mert volt kilenc hónap amit már a lélek itt töltött a földön és a kilenc hónap már befolyásolta a léleknek a működését és ugye nyilvánvaló hogy ki befolyásolta leginkább akivel a legtöbbet volt együtt, az pedig kicsoda, hát az anya hát nyilvánvaló, tehát ami azt jelenti hogy onnantól kezdve már hogy lejött az ember elkezdődik a befolyás és minél zaklatottabb az anya minél zaklatottabb életet él abban a kilenc hónapban annál sérültebb lesz már a lélek ami akkor költözik bele a csecsemőbe amikor az első levegőt veszi maga a csecsemő tehát gondoljátok végig a feltétel nélküli szeretetnek például ilyen egyszerű dolgai vannak hogy képes arra hogy átvigye az akaratát érted? tehát hogyha a lélekből mindent kitörülnek akkor képes arra hogy az akaratát átvigye hogy? hát vagy kinek? hát akinek akarja hát nézd meg a csecsemők mennyire tudják befolyásolni a környezetükből lévő felnőtteket vagy akár gyerekeket hát próbáld már annyira befolyásolni őket mint ahogy te így felnőttként mint amit egy csecsemő képes megcsinálni érted? gondold végig hogy mennyire képes, és minél jobb állapotú az a körülötte lévő egyén annál inkább tud rá pozitív hatást gyakorolni tehát az azt jelenti, hogy, hogy mivel ő egy igen jó állapotú lény ha ugye nem érte a kilenc hónap alatt sok minden annál inkább ugye megtartotta a jó hangulatát és annál inkább tud kommunikálni a jó állapotú lényekkel és az azt jelenti hogy ugye hogy akkor egy kis tanítás jó? hogy lehet befolyásolni leginkább egy embert tehát például a hipnotizőrök hogy tudják elkezdeni az illetőnek a hipnotizálását nem tudja hipnotizálni ha nem figyel rá az egyén először is ott kezdődik hogy eléri azt hogy ráfigyeljen az egyén és nézzétek meg mit csinálnak a csecsemők első dolguk az hogy elérik azt hogy ráfigyeljenek és a figyelmük létrehozása által érik el azt hogy befolyásolják a környezetüket de ha megnézed egy csecsemő nem negatívan befolyásolja a környezetét és a környezetében lévő embereket hanem mit csinál? egy csecsemő szeretetet visz a környezetében lévő embereknek tehát ha, ha ugye beszületik egy családba szokták is mondani hogy mit csinál egy csecsemő szeretetet visz a családba és ezért volt ugye régen jó mikor sok gyerek volt mert sokszor fordult elő tehát nyilván ott ahol egy gyerek van egyke ott egyszer fordult elő hogy bevitt egy nagyfokú szeretetet a családba ha már két gyerek volt akkor kétszer fordult elő hogy bevitt egy nagyfokú szeretetet a családba tehát egy normális családot ha megnézel születik egy gyerek és a család összes tagjának akik egy háztartásban élnek azoknak mind fölmegy a hangulata és azoknak is fölmegy akik ugye nem háztartásban, egy háztartásban élnek azzal a született gyerekkel de rokona és meglátogatja mondjuk a csecsemőt, érted? neki is fölemeli a hangulatát tehát és nem csak ez a dolog van így, hanem sok más dolog, alapdolog megvan a csecsemőknél tehát megvan a léleknek a működésében és a lélek működésében elérik azt ugye ahogy nő a gyerek félre nevelik és elérik azt hogy maga a gyerek az bénán szolgaként működjön felnőtt életében oké? Okay? mit jelent ez a bénál működés? nem az hogy meg van bénulva hanem azt jelenti hogy gyakorlatilag nem a saját maga ura, érted? hanem utasítani kell hogy mit csináljon, érted? tehát egy tudatos embert nem kell utasítani hogy mit csináljon, érted? tehát aki alkalmazottként dolgozik, azt mind utasítani kell hogy mit csináljon, világos ez? tehát az összes alkalmazott akármilyen formában megnézzük elérték nála azt hogy szolgásították oké? Okay? hogy ne legyen önálló világos ez? tehát egy olyan világot élünk, ahol ugye még egyszer mondom, maga a lélek arra kellene, hogy törekedjen, hogy teljesen önállóan tudjon működni, az aranykorban nem lesz olyan, hogy fő, főnök és beosztott, nincs ilyen, már az aranykorban sem, na most ha te nem tanulod meg azt, hogy képes legyél teljesen önállóan gondolkodni és működni akkor soha nem fogsz bekerülni az aranykorba, világos ez? mert az aranykorba ez egy alapfeltétel hogy képes legyél utasítások nélkül tevékenykedni oké? Okay? és nem rosszul hanem helyesen Érted? mert rosszul mindenki tud utasítások nélkül cselekedni de jól cselekedni, helyesen cselekedni, már kevesen és ha megnézed, ez régen sokkal jobban működött, ma a lakosság 80%-a, jó most a nyugdíjasokat vegyük le, de a nyugdíjasokra is ugyanez az arány volt érvényes a lakosság 80%-a az alkalmazott tehát a gyerekeket is vegyük le természetesen tehát a, a felnőtt lakosság 80%-a alkalmazott, 20%-a vállalkozó, régen a háború előtt ez fordítva volt ez az arány a lakosság 20%-a volt alkalmazott és 80, nem a ukrán háborúra gondolok, jó? hanem a második világháborúra a második világháború előtt a lakosság 80%-a Magyarországon hát a mai értelembe vett vállalkozó volt tehát ami azt jelenti hogy vagy állattartása volt és abból élt vagy saját földjei voltak és abból éltek vagy saját boltja volt, üzlete volt ami és abból élt vagy valamilyen szolgáltatása volt az emberek számára és abból élt vagy valamit gyártott és abból ért és mondom a lakosság 80%-a így működött és akkor szépen elérték itt az elmúlt 70 évben vagy 75 évben hogy az emberek azok ne önálló tevékenységre legyenek képesek hanem szolgák lehessenek ami azt jelenti hogy Há lehet hogy még mindig mivel szolgaként éled az életedet lehet hogy még mindig borsó szemnagyságú a lelked érted? na most az aranykor azt a célt szolgálná hogy átmenet a jelenlegi korszak és a felsőbbrendű létforma között, a felsőbbrendű létforma az egy isteni létforma amelynek a kezdő szintje az angyali létforma oké? Okay? na most a lélek, a bened lévő lélek az nem teLEN. oké? Okay? tehát annak nincs neve, az nem férfi és nem nő Okay? tehát semleges, ugyanolyan lélek van egy férfiban mint egy nőben, nincs különbség közte maga lelkünk a felső létformában nem csinál olyanokat mint amit most, amit mondhatunk reinkarnációnak vagy újra születésnek vagy újjászületésnek, ilyen nincs hát mi van helyette? folyamatos tudásgyarapítás a végtelenségig és közben van egy tested amit használsz ami ha kiöregszik fogod és kicseréled nem egy csecsemő testre hanem egy felnőtt, egy ifjú felnőtt testre oké? Okay? tehát egy ifjú felnőtt testre tehát mint most kiválasztanál egy lélekként kiválasztanál egy éves testet lehet az nőnemű is vagy hímnemű is nyilván arra célra használnád mivel a test az egy eszköz odafönt oké? Okay, eszköz, arra a célra választanád ki amilyen célra akarod és gyakorlatilag használnád azt a testet ameddig használnád és míg az ki nem öregszik, mikor megöregszik akkor már nem használod és az azt jelenti hogy ott, ott például odafönt nincs szükség arra hogy mondjuk ezen a módon szaporítsák a testet mint ahogy most van szaporítva mert ott ugye mesterséges módon van a test szaporítva úgy ahogy az első emberek ezen a bolygón létrejöttek azok is mesterségesen jöttek létre és nem evolúció által jöttek létre, jó? tehát mesterségesen tehát ezért ugye vannak olyan emberek akiknek kicsit több tudásuk van ezzel az egészszel kapcsolatban és mégis azt mondják hogy azért jönnek vissza a bolygóra mert ott nem lehet szexelni hát hogy szexeljél? hogyha nincs nem, érted? és ezért fogja és vissza születik, de ez, ez az a baj hogy ugye akkor miért születik vissza? az élvezetért születik vissza hogy azt az élvezetet gyakorolni tudja, érted? de az élvezet az gyakorlatilag nem lélek specifikum, hanem test, anyag specifikum. maga az élvezet. Tehát mondom maga az élvezet, de most erről hosszabban nem is akarok beszélni. Jó, tehát visszatérve mi a baj jelenleg Ugye egyik bajt elmondtam az hogy ugye a jelenlegi emberi hatalomnak az az érdeke hogy az emberek azok szolgák legyenek és nem önálló tudatosan működő főnöket nem igénylő ember oké tehát nem ez a cél ez az egyik probléma másik probléma hogy elnyomók vannak Márpedig a bolygón minden ötödik ember aktív elnyomó. Vannak passzív elnyomók és vannak aktív elnyomók. Az aktív elnyomók az egyötöde a bolygónak, a passzív elnyomók pedig a, elvileg a négyötöd, de annál valamivel kevesebb. Mit jelent a passzív elnyomó? Csak akkor elnyomoskodik, ha elnyomást kap az a passzív elnyomó az aktív elnyomó az akkor is elnyom ha nem kap elnyomást de ugye az is egy passzív elnyomó hogy az egyént emlékezteti egy helyzet egy elnyomásra és amikor a helyzetet érzékeli valamilyen érzékszervével akkor annak hatására elkezd elnyomoskodni tehát magyarul a múlt befolyásolja és aktivizálja ezt a passzív elnyomáskodást ami annyit jelent hogy sajnos az ember így működik hogy hajlamos arra is azon túl hogy kap egy elnyomást és továbbadja azon túl arra is hajlamos hogyha van egy emlékeztető helyzet akkor úgy hogy nem is kap elnyomást mégis elkezd elnyomóként működni mert egyszerűen átkattan az elméjében idézőelbe valami én pontosan tudjuk egyébként mikor tanuljuk hogy ez hogy működik átkattam valami és az illető elkezd elnyomó lenni és van egy harmadik típusú elnyomá, elnyomó is passzív elnyomó amikor az ember képzeli az elnyomást tehát képzeli és tehát nincs emlékeztetés nincs elnyomás és egyszerűen elképzeli, mondok, mondok egy példát, mit tudom én valamit elnyom a számítógépen és ezáltal kitörlődnek az e-mailjei és akkor kitalálja azt hogy ő neki valaki kitörölte az e-mailjeit, érted? vagy mit tudom én valami rendetlenséget csinál a lakásában de elfelejti és hazamegy és meglátja a rendetlenséget és akkor azt mondta hogy az ő lakásában valaki bement és összeborogatottuk mindent, érted? tehát ez a harmadik típusú passzív elnyomó, aki egyszerűen azt képzeli hogy őt állandóan elnyomó oké? Okay? tehát az annyi hogy a, a jelen érzékeléssel van valami gond de ennek is tudjuk az okát és tudjuk a megoldását is szóval a lényeg az hogy hogy most gondold végig mi a baj hogy van ez a fajta működés tehát milyen, milyen fajta működés? tehát vannak az aktív elnyomók akik minden további nélkül egy olyan érzés van bennük hogy ők akkor érzik jól magukat ha te kisebb, gyengébb stb. akármi vagy, érted? tehát ez egy automatikus ilyenfajta működésük, ez a bolygó 20%-a és, és egyszerűen mit én, ha te jól érzed magad akkor eléri hogy ne érezz jól magad csak azért hogy te rosszabb állapotban legyél mint ő, világos ez? tehát ezek aktív elnyomók de amikor egy aktív, aktív elnyomó dolgozik akkor passzív elnyomókat gyárt oké? és van egy nagy probléma ugye az aktív elnyomók fejlődhetetlenek, ezt jó ha tudod tehát nem éri meg a ráfordítás a passzív elnyomók fejlesztésére nem a passzív, bocsánat az aktív, aktív elnyomók fejlesztésére nem éri meg a ráfordítás ahol megéri a ráfordítás az a passzív elnyomók fejlesztése tehát a passzív elnyomóknál viszont az a gond hogy amikor elnyomás hatása alatt áll Mindegy, hogy úgy, hogy elnyomják, vagy mindegy, hogy éppen egy olyan helyzetben valami emlékeztet, vagy mindegy, hogy éppen azt gondolja, hogy őt elnyomják. Tehát amikor elnyomotti státuszban van, akkor gyakorlatilag elveszti a tudását. Bármit tanult az ember és az élet működéséről, bármilyen módszert tanult, abban a helyzetben addig míg az elnyomás hat rá míg az elnyomás hatása alatt áll ő gyakorlatilag olyan mintha nem tanult volna semmit na és azért kell az aranykor hogy az emberek a passzív elnyomottak illetve a passzív elnyomók akarom mondani képesek legyenek töretlenül fejlődni mert amikor egy egy elnyomott elnyomást kap akkor nem tud fejlődni és ameddig az elnyomás hatása alatt áll nem tud fejlődni ami azt jelenti hogy egyszerűen visszaesik tehát ha néznénk a fejlődését emelkedik kap egy elnyomást bum lezuhan és akkor indulhat újra jó nyilván utána hamarabb főküzdi már magát mint előtte tudás nélkül de állandóan ezt a hullámvasútozást csinálja, oké? Okay? ez olyan mint mikor a megnézed mint a hullámvasút tehát az első hullámra teljesen nem tudom ültetek-e már hullámvasúton én sokat de nem tudom esetleg ha néztétek hogy működik ez akkor úgy működik hogy az első hullám hegyre felhúzzák szép lassan vagy feltolják mindegy vagy fokaskerékkel felhúzzák magát a kocsikat és tök lassan megy fölfele és utána a zuhanás az gyors lesz de utána már nem lesz olyan lassú a felfene menetel, mint az első alkalommal tehát ezért jobb a helyzet tehát mi az első alkalom ameddig az illető tanul érted? és az azt jelenti hogy tanul ezáltal fejlődik majd megkapja az elnyomást lezuhan de már gyorsabban vissza tud arra a szintre jönni tehát mint a, mint a hullámvasút hogy a második hullámhegyet már sokkal gyorsabban megjárja mint ahogy az elsőt megjárta majd utána még gyorsabban megjárja a harmadikat még gyorsabban a negyediket érted és, és végül ugye már nincsenek hullámzások jó, de ugye a hullámvasút az visszatér abba az alapállapotba ugye itt meg az lenne a cél hogy ne tér vissza abba az alapállapotba ahonnan indultál szóval ez azt jelenti hogy maguk az emberek nem tudnak addig fejlődni igazából vagy nagyon nehezen tudnak fejlődni ameddig egy olyan társadalmban élünk amit vaskornak nevezünk ahol gyakorlatilag Állandó elnyomásban részesülnek az emberek. És az elnyomásnak is van ugye többféle formája. Van olyan elnyomás, ami közvetlen téged érint. Hát azokat az elnyomásokat, ami téged érint, amiben benne vagy, amit a saját bőrödön érzel, azt te hoztad létre. Oké? Okay? van az az elnyomás ami a hozzátartozóidat érte, nem téged a hozzátartozóidat és van az az elnyomás ami se nem a hozzátartozóidat érte de a hozzátartozóidhoz tartozik természetesen a barátok is és van az amikor a környezetedben lévő mondjuk olyan emberek akik kommunikálsz azokat éri, és van amikor olyan embereket érint maga a probléma, akiket nem is ismersz jó? tehát ez a négyféle elnyomás van tehát mondom még egyszer, érdemes felírni, mert erről még így ilyen formában nem beszéltem sose. jó? tehát négyféle elnyomás, ami közvetlen téged érint, amit te csináltál de ugye mit csinál a legtöbb ember? Nem vállalja a felelősséget fel azért, amit ő csinált, mindig másokat hibáztat, ezért nem is tudja megoldani ugye a problémát, mert akkor tudunk egy problémát megoldani, ha felvállaljuk érte a felelősséget, Ez csak úgy mondom, úgy mellékesen. Na most ugye vannak a közvetlen hozzátartozóknak a problémája, tehát az nem a tiéd hanem a közvetlen hozzátartozók. Vannak azok az emberek, akik nem közvetlen hozzátartozók, de érzelmileg már nem olyan közel vannak hozzád, mint a közvetlen hozzátartozók és a barátok természetesen. Mert ide tartoznak a barátok is a közvetlen tartozókhoz. És vannak azok, akiket nem is ismersz. Jó? Tehát nem ismersz, ismeretlenek. Nyitva van teljesen. Igen. Jó és vannak ez a négyféle. Na most jó? Tehát van a négyféle van. És ha megnézed ezt a négyet, elérték az embereknél, hogy régen például ez úgy volt, hogy gyakorlatilag azzal foglalkozott, ami az ő problémája. És ha mondjuk a gyerekének volt problémája, felnőtt gyerek, csak most mondtam, probléma, és nem egy háztartáson belül éltek. Mert ugye az, az más, tehát ha egy belül élőknek vannak problémái, például a párodnak, akkor nyilvánvaló, hogy az rád is hat. De ugye az azt jelenti, hogy nem egy háztartáson belül éltek és akkor azt mondta a szülő a gyereknek hogy figyeld fiam vagy lányom ez a probléma amit te létrehoztál, nem az én problémám hanem a tied ha kérsz tanácsot segítek, ha meg nem akkor így járt akkor old meg, én is megoldottam a problémáimat old meg te is, ez igen így működött ezáltal gyakorlatilag mi volt még? valakinek volt egy ismerősnek problémája és akkor mit mondtak erre régen az emberek? ennyit, megrántották a vállukat ha jött valami hír hogy idegenekkel történt valami probléma akkor erre mit csináltak régen? megrántották a vállukat és már túl is léptek rajta tehát gyakorlatilag foglalkoztak a saját problémáikkal az emberek meg azokkal akikkel együtt éltek plusz oké ez azt jelenti hogy jó esetben mennyi ember élt együtt? 6-8 jó esetben tehát kevésbé jó esetben egy-két ember élt együtt, nem? hát úgy értve hogy két ember élt együtt na most ez azt jelenti hogy gondold végig mai világban viszont elérték az embereknél hogy olyan ostobák legyenek, nem tudok más mondani hogy foglalkozzanak a saját problémáikkal, a semmi baj, ha foglalkozzanak, sőt elérték, annyira ostobával tették hogy a saját problémáikkal nem foglalkoznak érted? tehát nem foglalkoznak a saját problémáikkal, de foglalkoznak mondjuk a gyerekeinek a problémáival szüleinek stb. problémáival, foglalkoznak a távolabbi ismerősök problémáival és foglalkoznak azoknak az embereknek a problémáival is akiket azt sem tudják hogy kicsodák, érted? és nyilvánvaló ha te foglalkozol az család, egyéb családtagjaid problémáival akik nem élnek veled, foglalkozol a az ismerősök problémáival meg foglalkozol a világban lévő emberek problémáival akkor persze hogy nem jut időd a saját problémáidnak a foglalkozására, érted? hát természetes és akkor mit csinálnak az emberek? ugye mivel a saját problémáikkal nem foglalkoznak, mert arra nem marad idő, hát majd ugye tanulnak olyanokat hogy hát majd az idő megoldja, tudod mit old meg a, az idő? még nagyobb problémává teszi, hát azt oldja, érted? tehát ha időben nem kezel egy kezelsz egy problémát akkor az nő az egyszerűen megnő, így működik és ezáltal ugye mi történik? hát az történik az emberekkel hogy sokkal de sokkal több problémáik van az embereknek mint valaha volt mint valaha volt, hát most gondold végig régen egy embernek hol volt annyi eszköze bármilyen eszköz mint manapság hm? tehát eszköz tehát olyan eszköz amivel valamit tud csinálni érted? hol volt annyi eszköze? na most ha bármelyik eszköz bedöglik akkor ha sok eszközöd van akkor nagyobb az esélye hogy azok közül bedöglenek dolgok nem? mint a kevés hát most gondold végig van 10 tévéd akkor 10-szer annyi az esélye hogy bedöglik mint ha van egy tévéd, nem? úgy nagyjából, mert az állásban is bedöglenek ezek a műszaki dolgok csak úgy maradjunk ennyiben és lényeg az hogy Hát mivel sokkal több az eszközöd, hát sokkal több az esélyed arra, hogy bármi bedögöljön. És, és ha valami bedöglik, akkor nem azt mondod, hogy hej, de jó bedöglött, tök jó, -e, kevesebb eszköz. Nem ezt mondod, hanem a franc egye meg, tehát több ilyeneket szokott az ember mondani, tehát mit csinál az ember? Elkezd mérgelődni, nem? Ha valami bedöglik, akkor elkezd mérgelődni na most a mérgelődés az már nem egy túl jó állapot tehát az azt jelenti hogy ha az ember sokat mérgelődik az életében akkor úgy marad tényleg és ilyen jénbes mérgelődő lesz oké? tehát ha zsémbes a feleséged <gül> akkor tudi hogy sokat mérgelődött már életében oké? és lehet hogy már gyerekkorban kezdte ezt a mérgelődést de hát nem csak nők szoktak zsémbesek lenni hanem férfiak is természetesen no szóval lényeg az hogy ha egy ember mérgelődő hát az már azt jelenti hogy nem hullámhegyben van hanem hullámvölgyben tehát egy mérgelődő ember az nem tud fejlődni érted? az nem tud fejlődni tehát ahhoz hogy az ember fejlődni tudjon érdeklődés hangulatban kell lennie legalább legalább érted? most gondold végig ha unalom szinten vagy az alatta van ugye az érdeklődésnek egy unalomban lévő ember mit csinál tanulás közben? elalszik <gül> érted? és az ember elalszik, úgy ma azt mond, hogy ugyanannyit fog tudni mint aki éberen figyel, mert van érdeklődése tehát az a minimum hogy egy ember érdeklődés szinten legyen, na most maga a lakosság lélekszámát megnézve illetve tök mindegy milyen lélekszámú lakosságot nézünk nem is ez a lényeg hanem azt nézzük hogy milyen hangulatú a lakosság akkor azt mondhatjuk hogy a lakosság kevesebb mint 10 a van érdeklődés vagy a fölött hangulatban tehát az azt jelenti hogy 10 emberből biztos hogy 9 rosszabb hangulatban van mint érdeklődés érted? tehát az mit jelent? az azt jelenti hogy képtelen tanulni tehát a tanuláshoz ez az alap, hogy érdeklődő vagyok. Érdeklődés szinten vagyok. Érted? Ez az alap. Nézd meg azokat a tantárgyak, amik nem érdekeltek az iskolában. Mennyire tudod? Tudtad? Hát se mennyire? Hát ennyi. Azokat a tantárgyak, amelyek érdekeltek, azokat tudtál, azokból tudtál dolgozatot írni tudtál felelni, ezt tudtad csinálni, érted? ennyi és ugye ezzel az a baj hogy az embernek semmi gondja nem lenne mert az alaphangulata az az érdeklődésnél jóval magasabb tehát egy gyerek amikor ide születik, érted? jóval magasabb hangulati szintű mint egy, mint egy érdeklődő ember Hát ezért tud olyan hogy eszméletlen gyorsan tanulni a gyerek. Gondold végig, hogy egy-két év alatt mennyi mindent megtanul. Tehát eszméletlen gyorsan tanul. Miért? Mert nagyon jó állapotú, állapotban van. A felnőttekhez képest. De egy olyan ember, aki még érdeklődés szintjén sincs, hogy akar fejlődni? és miért nincsenek érdeklődés szintjén az emberek? tehát eleve úgy voltak, hogy jó magas hangulatban születtünk minnyáján és nézd meg hova jutott a társadalom, hogy messze nincsen még érdeklődés szintjén sem és nem is a legmagasabb hangulat az érdeklődés, hát felett vannak olyan, hogy például mit tudom én, mondjuk erős érdeklődés, vagy például van, van fölötte olyan, hogy jókedv vagy van fölötte olyan, hogy lelkesedés, vagy van a fölött olyan, hogy feldobottság stb. stb. érted? és hol látsz olyan embereket például hogy az alaphangulata feldobott? felnőttet, gyereket látsz, Azt mit, mit csinálnak vele? elviszik pszichológushoz és lenyugtatják, érted? mert a gyerek feldobott, nem vicc elkezdik gyógyszerezni mert a gyerek feldobott és zavarja az órát címszóval, szóval, érted? és adnak neki nyugtatót onnantól kezdve rendszeresen hogy ne legyen feldobott pedig az a jókedv fölött jócskán a lelkesedés is fölött jócskán van, jócskán és akkor gondold végig hogy tudna tanulni olyan tantárgyokat, amire lenne érdeklődése, így gyakorlatilag így, minél magasabb hangulaton van valaki annál könnyebben tanul érted? minél rosszabb hangulatban van valaki annál nehezebben, sőt képtelenebb tanulni inkább úgy mondom és akkor mi, mi célt szolgál az aranykor? Mert miért rossz hangulatúak az emberek? Az elnyomás miatt. Tehát van egy alapszabály, ahol az emberek nem boldogok, ott az elnyomók bőszen tevékenykednek. Ennyi a szabály. Világos ez? Bőszen tevékenykednek. Tehát az elnyomóknak köszönhető az, hogy elérik az embereknél, tehát az elnyomók az eszköz a hatalom számára, hogy elérik azt, hogy az emberek rossz állapotban legyenek. Érted? Fölvesznek olyan embereket, alkalmaznak olyan embereket, akiket, akik elnyomók. Érted? És azok kiterjesztik az elnyomást, és a társadalom az rossz állapotba kerül. És az azt jelenti, hogy addig míg elnyomás van, igazából mit lehet csinálni? Hm? Hogy lehet akkor mégis bekerülni az aranykorba? Vagy megtanulod kezelni az elnyomókat? Meg lehet tanulni. Hol fogod megtanulni ezt? Hol tanítanak ilyeneket, hogy hogy kezeld az elnyomókat? sehol gyakorlatilag rajtunk kívül. Tehát vagy megtanulod kezelni, de egyszerre a kettőt érdemes használni. Másik, hogy elszeparállod magad az elnyomoktól. Régen ezt úgy csinálták, hogy fogták és, mit tudom én, kolostorba vonultak. Érted? Vagy remetévé váltak, és elszeparálták magukat az elnyomóktól mai világban senkinek nem mondom azt hogy legyél remete vagy vonulj kolostorba vagy zárd be magad a négy fal közé tehát senkinek nem mondom hanem van egy másik szabály az elnyomókkal kapcsolatban szakítsd meg velük a kapcsolatot, érted? de ha nem tudod megállapítani hogy az hogy az passzív elnyomó, tehát magyarul elnyomást kapott és azért továbbadja feléd az elnyomást vagy aktív elnyomó mert nem tanultad hogy hogy kell ezt megállapítani akkor esetleg olyan emberekkel is megszakítod a kapcsolatot akik szociális emberek és nem elnyomók csak passzív elnyomók érted? a szociális emberekkel meg nem kellene a kapcsolatot megszakítani mert a szociális, emberekre, a szociális embereknek egymásra szükségük van. Érted? Egyszerűen szükségük van. Ez a társadalom úgy működik, vagy úgy kellene működni, hogy a szociális emberek kiegészítik egymást. Érted? És nem csak a párok egészítik egymást, hanem mivel ahány ember annyi képesség, az emberek ki tudják egymást egészíteni. Érted? és az aranykorban ugye ez, ez már jól fog működni de addig hát vagy éled ugyanúgy az életedet ahogy eddig ott az elnyomók között úgy hogy nagyon nehezen haladsz előre mert állandóan elnyomogatnak és állandóan visszaesel vagy minél hamarabb törekszel arra hogy elszeparáld magad attól a közektől ahol az elnyomást kapják az emberek, érted? és ha találkozol elnyomással akkor képes legyél kezelni az elnyomást és az elnyomókat, érted? tehát erre megvannak a pontos technikai módszerek hogy mit kell csinálni de az ember ha elnyomást kap és azt sem tudott kezelni hogy hogyan maradj jó állapotú, érted? akkor egyszerűen máris hat rád az elnyomás érted? tehát az embernek azt is meg kell tanulnia hogy képes legyen az elnyomást ha kapsz egy elnyomást nyugodt maradni érted? nyugodt maradni hányszor csinálod azt hogy kapsz egy elnyomást és nyugodt maradsz? mit csinálsz helyette? elkezdesz, tehát elindul benned az ideg, érted? van akik mit tudom ennek hatására elkezdnek remegni vagy mit tudom én bármit csinálni vagy fölmegy bennük a pumpa és elkezdenek olyan dolgokat csinálni ami, amit nem kellene, stb. stb. stb. érted? és hogy? hol fogják megtanítani neked hogy képes legyél uralkodni ezeken a negatív érzelmeken hát az öröm kitöréseden nem kell uralkodni, jó? a szeretet kitöréseden nem kell uralkodni de az agresszivitáson például kellene, érted? vagy például mit tudom én, kapsz egy elnyomást és sírógörcsöt kapsz tőle, hát azon is kéne uralkodni hogy ne kapját tőle sírógörcsöt, érted? és hol fogják ezt neked megtanítani? mert ha nem tanulod -e meg ezeket akkor ugye az imént mondtam hogy az aranykorban mikor juthatsz be? mikor juthatnak be az emberek? emlékeztek mit mondtam ebbe kapcsolatban? amire még mondtam is hogy írjátok fel na mit mondtam? mennyire figyeltetett? Tessék? így van utasítások nélkül önállóan helyesen cselekedni, érted? tehát utasítások nélkül hogy képes legyél teljesen önálló cselekvésre, utasítások nélküli önálló cselekvésre És ez mit fog feltételezni rögtön? Amiről az imént beszéltem. Az együttműködés. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy képes legyél együttműködni másokkal. És ha nem kezded el, itt meg van teremtve az a közeg, hogy ezt meg tud csinálni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan fajta pénzkereseti lehetőség is meg van teremtve a szervezés révén, a tanulók szervezése révén, hogy megtehesd azt, hogy neked egy önálló foglalkozásod legyen, ahol embereket vezetsz, szervezel és vezetsz. Az első az nem a vezetés, hanem először. Ugye létrehozol egy saját csapatot, és akkor utána vezeted őket. Hát hogy akarsz vezetni embereket, ha még arra sem vagy képes, hogy létrehoz egy saját csapatot? Egy alapvető dolog egy vezető életében, hogy képes saját csapatot létrehozni. Oké? Okay? Ez egy alapvető dolog a vezetőnek és akkor vezethet, akkor vezetőnek nevezünk valakit, ha képes már arra hogy bebizonyította hogy neki van saját csapata, érted? akit ő hozott létre, tehát ez azt jelenti mit jelent a saját csapat? neki vannak követői, érted ez? követői és akkor az embernek vannak követői akkor lehet az embereket vezetni természetesen és az azt jelenti hogy a jövőben akkor ugye hogy fog működni ez a vezetés? a jövőben az azt jelenti a vezető csak annyiba fog eltérni a többitől hogy neki több a tudása és a tapasztalata ezért hallgatnak rá de nem utasít világos ez? ami azt jelenti hogy a többiek azért hallgatnak rá mert több a tudása és a tapasztalata és nem kell utasítani, nekünk van egy olyan rendszerünk ahol én nem utasíthatlak benneteket, érted? mert akkor megszegném ezt az elvet oké? Okay. de mivel biztos vagyok abban hogy több a tapasztalatom és tudásom mint itt bárkinek ezért ugye azt, amit én javaslok, azt érdemes elfogadni. Világos ez? És ez nem nagy képűség, hanem akik régebben itt tanulnak, azok tudják, hogy ez így van. És szoktam is mondani, hogy ha valaki azt gondolja, hogy több a tudása és tapasztalta, mint az enyém, akkor csinálja utána azt, amit én megcsináltam. Még egy ember sem csinálta utána azt, amit én megcsináltam. Világos ez? Tehát csak mondok egy példát, ugye a vezetésem által, a vezetésem hatására négy különböző területen lettünk piacvezetők. A bolygón nem nagyon tudok, hogy lenne még olyan, aki négy különböző területen sikerült piacvezetői pozíciót az ő vezetés alatt elérni. Én csak úgy példa. Na szóval lényeg az, hogy az aranykor egy átmenet, a jelenlegi időszak és a magasabb létforma között azért hogy képesek legyünk ott elnyomásmentesen tanulni, érted? tehát az azt jelenti hogy az a minimum hogy az embernek olyanná kell válni ha be akar kerülni az aranykorba hogy ne lehes, tehát ne legyen ez a harmadik típusú elnyomott, hogy egyszerűen beképzeli az elnyomást, érted? Elképzeli, tehát beképzeli magának az elnyomást tehát abból ki lehet fejlődni de az sem jó hogyha az ember mondjuk egy olyan térben van ami emlékezteti egy elnyomásra és annak a hatását, itt nincs elnyomás, csak annak a hatására elkezd elnyomoskodni, mert egyszerűen emlékezteti valami és erő bekattan, és gyakorlatilag elkezd elnyomoskodni. Tehát ebből is ki lehet fejlődni. Ebből könnyebb kifejlődni, mint az előbb, előbbiből. Tehát minimum azt meg kell tanulni az embernek, hogy képes legyen az elnyomást ami szembe jön vele tehát nem ilyen múlt meg nem ilyen képzelt azt kezelni, érted? kezelni az elnyomást Egy képes legyen, írjátok na ez az első kettes, képes legyen arra hogy feltétel nélkül együttműködjön, tehát ne befolyásolja az érzelme az együttműködésben világos? akkor harmadik képes legyen az önálló tevékenységre önálló tevékenységre negyedik, hogy képes legyen arra hogy igen mondom tehát menjünk az elejéről, ismétlés a tudás, mondjátok mi volt az első? kezelni az elnyomást, kezelni az elnyomást és az elnyomókat igen, kettes Feltétel nélkül együttműködés, harmadik, önműködés, önállóan képes tevékenykedni, így van. Képes arra, hogy ne érdekből cselekedjen. érdekből hanem a legnagyobb jó érdekét figyelembe véve tehát az nem a te érdeket hanem a legnagyobb jó érdeke, érted? mit jelent a legnagyobb jó? az azt jelenti hogy abba benne vagy te a családod, egy közösség, akár a fajod Benne van az emberiség, benne vannak az élőlények, benne vannak az élettelen dolgok, benne van a lélek, a tudás, a szellem, és benne vannak a teremtők, illetve a teremtő. Érted? Ezeknek az érdekében, Abba, abból te saját magad csak egy van. Egy kis rész, egy nyolcadrész. rész. A családod is csak egy nyolcadrész. rész. Érted? ami azt jelenti hogy 6-8 rész az náladnál nagyobb dolgok meg a családodnál nagyobb dolgok, érted? több dolgok és ami azt jelenti hogy azoknak az érdekében tehát 6-8 részben nem te és a családod, az te és a családod az csak 2 8 rész oké? hogy képes legyél tehát érdek nélkül a legnagyobb jó érdekében cselekedni, hát miért kell ezt, ezt az utolsót? gondold végig, az aranykorban nem lesz fizetés és mindenki nem azért fog dolgozni mert a megélhetése miatt hanem kötelességből és maga a tevékenység az napi szinten nem fog több időt vedni tőled mint két-három óra érted? tehát az beszorzott havi órában akkor az azt jelenti hogy olyan 60-90 óra összesen havi, jól számolom? igen mert 30-szor 2-3 óra és mert ha megnézzük most is körülbelül a jövedelmedért 2-3 órát dolgozol mert a többi az az nem a tiéd, az másokért Okay. jó? és, és az, az, az azt jelenti hogy ebben a két-három órában ugye amit teszel az nem úgy teszed hogy mások is hozzáférjenek érted? hanem úgy hogy mivel elkötelezett vagy ez azt jelenti hogy végig is dolgozott érted? és nem úgy fogod csinálni hogy na akkor 10 percenként álljunk le egy cigarettaszünetre szünetre mert hát el kell szívni a következő cigarettát stb stb no szóval. szóval ezek a feltételek amit ugye teljesítenie kell egy embernek hogy egyáltalán ide bekerülhessen és ez nem bonyolult mert nem bonyolult de mégiscsak mert tudod mi a bonyolult? leküzdened, legyőznöd saját magadat az a bonyolult mert a legnagyobb akadálya önmagadnak saját magad vagy szó szóval. szerint ezért gyakorlatilag ahhoz hogy legyőzhessd önmagadat és ha ezen dolgozol ez kilenc év 9 év? nem 9 nap vagy 9 óra, mert legtöbb ember azt mondja hogy hát elmegyek egy 9 órás tanfolyamra és megváltozik az életem és akkor renggel másnap fölébred és azt vedett észre hogy Billy belóg a kezed, érted? tehát nincs ilyen, de nincs ilyen hogy valaki megváltozik egy nap alatt, olyan nincs hogy valaki megváltozik egy hónap alatt, olyan sincs hogy valaki megváltozik egy év alatt, nincs ilyen oké? ahhoz hogy az ember megváltozzon az kilenc év, 7 év alatt cserélődnek ki az összes sejted, 7 év alatt mégis kilenc év szükséges ahhoz hogy te teljesen megváltoztasd a gondolkodásodat, érted? és kilenc év alatt minden évben más más feladatot kell gyakorlatilag véghez vinned és azt jól kellene csinálnod és ha nem jól csinálod <gül> akkor nem 9 év hanem több ha egy, egyet elrontottál akkor, akkor már nem 9 év hanem 10 év, érted? na ezért fontos hogy az ember egy olyan közösségben legyen ahol ha azt látja hogy nem úgy alakul mondjuk az az éve amiben ugye bizonyos dolgokat meg kellene élnie akkor kérjen segítséget olyantól aki tud neki tanácsot adni és most pont egy ilyen képzésük van ahol ilyen dolgokat tanulunk, nem véletlen, ez a leghosszabb képzésünk eddig, amit valaha tartottam életemben, már a hetedik hónapja tanuljuk és még a hetedik hónapban sem fejeződik be, nagyon úgy fest a dolog, jó? tehát ami azt jelenti, hogy, hogy nem véletlen az, hogy a tudás elsajátításához nem elég pár hét vagy pár hónap Na most gondold végig, valaki elmegy egy egyetemre tanulni és mennyire változtatja meg a magát, az illetőt, az az egyetemi tanulmány hm? jobb, mennyivel lesz jobb azáltal? jobb, tehát mennyivel lesz jobb ember? mennyivel lesz azáltal jobb ember valaki hogy mondjuk elvégez egy négy vagy öt éves egyetemet? Hm? tehát mert ez a, ez a lényeg hogy az ember jobb emberé váljon, nem? milyen területeken vál jobb emberré? itt vannak a területek itt van tíz terület, de ezeken a területeken jobb legyél Erte? tehát magyarul Ezeken a területeken jobban boldogulj. Lehet, hogy mit tudom én, mondjuk ezen a területen jobban fog boldogulni, mert mondjuk elvégezte az egyetemet, és mikor nem végezte el az egyetemet, ahhoz képest mondjuk kétszeresét keresi. Érted? Tehát akkor az valamit hozott. És mi a többével? jó kérdés, nem? attól önmagával jobban fog bánni mert elvégzett egy egyetemet? hát én azt látom hogy minél több diplomája van valakinek annál kevesebb a józan paraszt jelszett most csak egy dolgot mondok a beoltottsági arány nagyobb a diplomásoknál mint az egyszerű embereknél, érted? jóval nagyobb és akkor most már rájöhettek az emberek hogy hú hát itt mintha átvágtak volna minket vagy még ugye kinevelték a józan észt még arra se jönnek rá hogy átvágták őket érted? egy ismerősöm ment orvoshoz és ilyen nem vett részt és ugye tesztelnie kellett, tehát tesztelték ugye mielőtt a műtét megvalósult és és mindenkit teszteltek tehát mindenkit tök mindegy hogy hány oltása volt vagy egy sem ugyanúgy kellett tesztelni azt is akinek három oltása volt két oltása volt vagy egy oltása vagy egy sem oltása volt érted? ugyanúgy és akkor csak úgy megkérdezném, drága csillag aki beoltottad magad, tudod hogy mit adtak be neked? Hm? tudod hogy mi a szart nyomtak beléd? hogy lehet ennyi eszed hogy nem tudod hogy mit, adnak, mit nyomnak beléd és beadatod, érted? Oké, okay. egy gyógyszert beveszed utána tudsz nézni hogy mi az összetevő, mi van benne, érted? És ott átmegy egy szűrő rendszeren. Egy védelmi rendszeren, azt meg közvetlenül belégy Úgyhogy semmilyen védelmi rendszeren nem ment át. Tehát egy gyógyszert átmegy a az emésztőrendszerünkön meg mindenféle szűrőn vesétől kezdve bármin, érted? egy csomó szűrőn megy át, azt, hogy így fogták és beadták közvetlenül ahol már semmilyen szűrés nincsen na, erről csak ennyit, jó? na úgyhogy van itt bőven dolgunk hogy az emberek tudatosságát felemeljük van bőven dolgunk tehát ugye az a baj hogyha visszatérve ide nem lesz aranykor akkor te óriási tévedésben vagy ha azt hiszed hogy ide inkarnálódhatsz a földre óriási tévedésben van mert itt a PPA által kaptál egyetlen esélyt arra hogy olyan tudást szerezhess hogy bejuthass az aranykorba, nem élsz vele, akkor gyakorlatilag elkészítettek neked egy bolygót már kín az univerzum szélén, ahol lehet indulni kőkorszaki körülmények között oké okay. és ahogy a születés a fentiek privilégiuma övéké ugyanúgy alapvetően a halál is az öngyilkosságon kívül, meg az önpusztításon kívül természetesen tehát az önpusztítás az, meg az önkezőnek kioltja a saját életét az egy más tészta oké? Okay? de az nem azt jelenti hogy akkor az ember ide születhet <gül> a ön kezével, vagy önpusztító életmód az sokkal bűnösebb életmód mint a, mint a hagyományos érted? Tehát lehet kimenni a periféria szélén lévő földhöz hasonló bolygóra csak kicsit nehezetetett körülmények közé ahol még azt se fogod tudni hogy hogy kell tüzet gyújtani oké? Okay. mert az emberiség így indul hogy mikor újra telepítenek egy emberiséget akkor évezredeken keresztül még azt se tudja az emberiség hogy hogy kell tüzet gyújtani. tudjátok mikor tanulta meg az emberiség hogy hogy kell tüzet gyújtani? 7000 évvel ezelőtt előtti időszakban nem is tudtuk hogy hogy kell tüzet gyújtani. Hát nem véletlen volt az nagyon sokáig hogy még a fejlőtt pár száz évvel ezelőtt is hogy őrizték a tüzet mert nem tudták meggyújtani érted? Hát most képzeld el, mit tudom én egy hideg égövön honnan szerez taplót? Hogy meggyújtsa a taplót? Hm? A hó alól kikaparja? <gül> Persze. Jó? Ja? No, szóval, még egyszer mondom, ahogy a születés a fentiek a privilégiuma, ugyanúgy a halál is. Mondom, ebből kivétel az önpusztító életmód, meg az öngyilkosság. Úgyhogy várunk szeretettel a tanulói körbe, beszélje avval a személlyel, aki megismertette veled azt, hogy itt vagyunk egy közösségben. Szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt az előadást, ebben megint minden venne volt. És ha belegondolunk, hogy euh, amíg megöljük akár csak az életségi bizonyítványt, az 12 év. Legyen csak egy főiskola, még három, az 15 év. Egy életre felkészülni, egy sokkal jobb életre, egy magasabb létformára. A kilenc év egyáltalán nem sok. Akik spirituális emberek, ők tudják, hogy ilyen tanfolyam, olyan tanfolyam, még egy tanfolyam, rengeteg könyv, rengeteg előadás, és minden hiányzik belőle, ami fontos, mert motivál, de nem használható. Akkor azt hiszem, hogy ez a kilenc év egyáltalán nem sok. Én hat éve itt tanulok, és megtapasztaltam azt valóban, hogy Szedlacsik Miklós soha nem utasít. Soha nem türelmetlen, soha nem kér számon. Én a saját bőrömön megtapasztaltam, a saját ö, elakadásaimnál. Ö, nem számít az idő, de hát szétkapcsol a telefon ugye egy óra múlva a flottában, akkor újra hívjuk egymást. És ha két óra hossza, akkor két óra hossza. Amit én mindig nagyon köszönök, <gül> mert volt az én életemben is olyan elakadás, ami, ami nem ment már. És addig kérdez, Szedlacsik Miklós, amíg mi magunk rá nem jövünk, hogy hol volt a hiba, és hogy merre felé kell keresni a megoldást, nem mondja meg a házi feladatot, nem mondja meg helyettünk, utána még nekünk azon dolgozni kell. És ugyanígy a csapattagokkal. Tehát ha nincs csapata az embernek, nem nem tud fejlődni én javaslom mindenkinek hogy ha találkozott már a PPH-val akkor jöjjön és ne gondolkozzon Hát én is szintén nagyon szépen közelöm Szedlacsik Miklósnak ezt a színvonalas előadást hát nagyon elgondolkodható volt megint viszont én is csak azt tudom mondani hogy gyertek itt minden tudás megvan, ami az fejlődésünkhöz kell, és ugyanaz, amit még hozzá tudunk tenni itt a csoportba, a PPH-nál a segítség. Tehát bárhova mész az életben, bárhol tanulsz, bármit, és nagyon sokan mondják, hogy ők maguktól fejlődnek. Lehet fejlődni magattól is, de segítség nélkül soha nem fogod elérni azt a szintet, hogy bekerülhessé akár az aranykorba akár egy magasabb létformában. Tehát véletlennek nincsenek, tehát nem véletlenül hallgatsz minket, itt a helyed, ezt megszervezték nekünk. Minden a mi érdekünkben történik. Ha te is te szeretnél változtatni magadon, itt a helyed felmerülnek a kérdések, hogy miért nem lesznek tartósak a változások, miért nem tudod követni a változásokat, a sajátodat. Sokat gondolkoztam rajta, sokan mondják, hogy minden változás nehéz, de muszáj nehéznek lenni, ha változtatni, akkor majd magadon. Itt a helyed, itt megkapod Tudás, a Tudással egyszerű. Így jó, egyszerű, de itt megkapod még a segítséget is hozzá. Most szünet következik, szünet után kócsképzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, és rá lehetőséget, várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel, részvételeddel megtiszteltél minket, és köszönjük szépen. Most pedig 30 perc szünet következik. Köszönöm.